בווידאו האחרון הראינו שאם אנו אומרים שקצב השינוי של אוכלוסייה ביחס לזמן הוא פרופורציונלי לאוכלוסייה, אז אנחנו יכולים לפתור את המשוואה הדברציאלית למצוא פתרון כללי, אשר כולל מערכית שהאוכלוסייה תהיה שווה לאיזה קבוע, כפול E בחזקת קבוע אחר כפול זמן. ובוידאו האחרון הינכנו שזמן זה ימים, אז בואו ניישם את זה כדי טוב. שאנו באמת יכולים למדל את האוכליסייה אוכל... בדרך זו, בואו נשלמש בזה עם כמה מספרים ממשיים, ושוב, כנראה עשיתם זאת uh, בעבר, כנראה התחלתם כבר שאתם יכולים למדל את הפונקציה הזאת, אם השתמשתם לכמה נתונים, כמה תנאים, כדי למצוא מים הקבועים. כנראה עשיתם זאת כבר uh, קודם, בשיעור אלגבר או חדווה, אז בואו נעשה זאת שוב, כדי שנוכל uh, להרגיש טוב, שהדבר כאן שימושי. בואו נקבל כמה נתונים, בואו נאמר שבזמן שווה... ל האוכלוסייה שווה ל-100 חרקים. או כל דבר אחר שאנחנו מודדים את האוכלוסייה שלו. בואו נאמר שכאשר הזמן שווה 50, האוכלוסייה אחרי 50 ימים, האוכלוסייה هي 200. אז שימו לב אחרי 50 ימים, אז אם נתונים האם נוכל לפתור את C ואת K, מומלץ להפסיק את הווידאו ולנסות לפתור את זה בעצמכם, אז התנאים הראשונים אלו די ברורים לכם, בגלל שכאשר T שווה ל-0, P שווה ל-100. אז ניתן לומר, לפי התנאים הראשונים האלה, ניתן לומר, ניתן לומר ש-100 חייב להיות שווה ל-C כפול E בחזקת K, כפול 10, אז זה פשוט תהיה E בחזקת 0, אז E בחזקת 0 זה פשוט 1, אז זה בדיוק דבר אה, כמו C כפול 1, ובדיוק כך הבנו מהו C. כעת נרשום שהאוכלוסייה תהיה שווה ל-100 E בחזקת KT. אז אתם יכולים לראות שביטוי בדרך זו, ה-C שלנו תמיד יהיה אוכלוסייה שלנו. אז E בחזקת KT, וכעת ניתן להשתמש בחלק השני של המידע, אז האוכלוסייה שלנו מ-200, בואו את זה, אז האוכלוסייה שלנו 200 כאשר הזמן שווה ל-50, אחרי 50 ימים, אז 200 שווה ל-100E בחזקת K, כפול... חמשים, קטי הוא 50, אז נרשום כך, כפול okay, כפול 50, כעת ניתן לחלק את שני הצדדים, ו-100. ונקבל 2, 2, 2 שווה ל-E בחזקת 50K. Okay, אז נוכל לקחת את הלוג הטבעי של שני הצדדים, הלוג בצד שמאל, מקבלים את הלוג של שתיים, בצד ימין הלוג הטיבי של E בחזקת 50K, זה יהיה, זה החזקה שצריך לעלות את E לקבל E בחזקת 50K, וזה יהיה פשוט 50K. כל מה זה לקחתם את הלוג הטיבי של שני הצדדים, שימו לב שהמשוואה הזו שכתבנו מובדה אותו דבר, הלוג הטיבי של 2 שווה 50 k זה בדיוק מה שכתבנו שם. בקעת ניתן לפתור את K, נלחאלקet שני זדים בخمישים, נישארנו им, שוו ללוגד וידיש אשתם, חלק ל, כה שוו ללוגד וידיש אשתם, חלקי, חמישים, וסיימנו. כה הת, נתן לכתוב את הפיתרון אחיו, אחודי, שום את התנאי. מהלו? אז כתנ, נתן לכתוב ש- חלוסייה שלנו, ו'affינו לכתוב והחלוסייה שלנו כפונקציה של זמן, תיה שווה ל- מאה, כפול ים -E אם חסכתי, כית חזקת... קי זה לא כתיבי ששתה מחלק לخمישים, אז ברור, ג' טוב אז לא כתיבי ששתה מחלק לخمישים, וזה זה כפול T. אם אנחנו שמכتب שינויה אקלוסיה, יהיה פרפורטנציאלי לאקלוסיה. אנחנו שמה ידוע זה كان, ה-ฟังก์ציה זה מה שמתארת את צמיחה האקלוסיה שלנו.